Burazi, tu je sa mnom on. Ljudi poveće se na raspetu do kraja, ali ne može da se upari da s ovim upalio. ljudi. Upalio sam. Deji. Upalio sam ljudi. 332. Okej, okay, ljudi, 332. Okej, okay. tu je se tamo motorna testera i plać deteta ljudi. I neko gađa kamenjem. Oh my god, ljudi, nemoj da provarimo, nemoj morše. Ljudi, tri, tri je zba. Neko se čuo plaći dreteta. Majko Milo, čuo se plaći dreteta. Idemo peču materinu. Idemo peču materinu. Idemo peču materinu. Zašte kurac. Neko gram doreži ljudi. Kao se mi mislis, ljudi. Ok, ljudi, pobegli smo. Obegli smo ljudi, 333. Idemo ponavo tamo. Idemo ponavo tamo. Ljudi jednače konstatno se čuva plaću teteta i ne, nešto. Motore koštere plaću djeceta. I šta je ovo? Ako niste gobe, vezo pogledajte. део. deo ovo je drugi deo. Treći deo ćemo izbaciti. Ma jebi se, za jebi! Nemo šanse! Nemo šanse, buraz! Že ga bolim dodatno vreći. Ok, ljudi. Znači, nemam šanse, ja toma da idem, kurac. Za jebi! Za jebi, buraz! Za jebi, buraz! Hajmo! Jepo! Biši, biši! 33! 33! 34! They start timing долго as soon as we are going to knock on